ام المومنین حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عہاں سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح سویرے ان کے ہاں سے باہر تشریف لے گئے اس وقت وہ اپنی نماز پڑھنے والی جگہ میں بیٹھی تھیں پھر دن چڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم ان کے پاس واپس تشریف لائے تو وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وََ و نے فرمایا تم اب تک اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو جس پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا انہوں نے عرض کیا جی ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاں سے جانے کے بعد میں نے چار کلمے تین بار کہے اگر ان کو جو تم نے آج کے دن اب تک کہا ہے تو ان سے وزن میں بڑھ جائیں گے یہ چار کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمد ہی ادا دخلق ہی ودا نفس ہی وضنات ہی ہی پاکیزگی ہے اللہ کی اور اس کی تاریخ کے ساتھ جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے اور جتنی اس کو پسند ہے اور جتنا اس کے عرش کا وزن ہے اور جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے صحیح مسلم 2726 سیون یہ ذکر صبح شام تین تین مرتبہ کرنا چاہیے